Nekem már tele van a hocikém azzal, hogy ilyen sűrűn igazoltat a rendőrség, úgyhogy semmit nem csinálok, tehát semmilyen jogszabásért, semmilyen bűncselekményt. Nagyon megalázó volt, arra nem beszél, hogy megnéz egy forgatakos hely a, a Szent Gellértér, és ugye mindenki akar-vakaratlanul, mindenki bennünket nézett. És így fel is a rendőrségnek a figyelmet arra, hogy fokozott ellenőrzés van, miért van, hogy a többieket nem igazoltatják. De valakit simán egy, egy fiatal srác keresztül futott a téren, hogy ez nem egy gyanús, de hogy azért, mert Ja, egyszerre csak egy ember szemben tudnak intézkedni.